Hello, hello! Karácsonyfa, eszkessetek betörők, 25%-os személyi kölcsön. Eltaláltátok, karácsony van. De hogyha karácsony, akkor ajándékozni is kell. Mi a Grantisnál mindig is a spórolásra buzdítottunk. Úgyhogy most adunk néhány tippet, mit érdemes ajándékozni, hogyha nincs pénzetek, vagy nem akartok rá annyit költeni. Mire tanít minden fejlesztő könyv? Add ön magad! Miért lenne pont a karácsony kivétel? Hol az ajándékom, Jani? Az ajándékod. Én vagyok. 2019-re rendkívül fontos lett az újrahasznosítás. Földanyánk szó szerint fulladozik a szemétben. Így hát, Ajándékok terén sem pazarolhatunk. Vegyünk le egy régi könyvet szeretteim polcáról. Megvan? Szuper! Csomagoljuk be és adjuk oda, mintha csak most vettük volna a boltban. A ah, kedvenc íróm! Honnan tudtad? Ha minden kötél szakad, akkor be kell vállalnod, amit mindenképpen akartál kerülni. Itt az ideje, hogy megkörnyékezd egy szerencsétlen kollégádat, hát ha megszáll egy kis pénzzel. Szia, Timi, mi a helyzet? Minden oké? Okay? Na, jól van akkor. figyú kellene kölcsön adni, egy huszast egy karácsonyra. Januárba visszaadom esköszön. Gondolod, megmasszírozlak addig. Ha a kollégát sem ad, akkor már csak egy helyre mehet pénzért. A személykölcsön segít, hogy elazul. A személykölcsön kölcsön feltörget. A személykölcsön segít, hogy te légy a bulik középpontja. Most csak 40%-os kamattal. Tévedés. A személykölcsön függőséget okoz. Egyszer se próbált ki. Talán talán az a legegyszerűbb, ha hagyod ezt az egész ügyeskedést és januártól kezdve előre kezdesz a karácsonyra. Ha minden hónap elején csak 5000 forintot félre raksz, decemberre már 60 forintod lesz. Jól hangzik, mi? Tudod mit? Januártól megpróbálom. Na, mennyit raktál félre? Semmi között hozzá. Januártól megpróbálom. No, hát ennyi férd bele az idén. Vigyázzatok magatokra az ünnepek alatt! Boldog karácsonyt kívánunk! És találkozunk jövőre! Szinti, van egy fölös tízesed?